Коли герой рухається, ми знімаємо планами більш середніми або загальними, тобто більш широкими планами. Не намагаємося спіймати нашого героя в русі крупним планом. У нас виходить таким чином, що ми, коли герой рухається, ми знімаємо середніми і загальними планами, там побєдрений, повний зріст, а може і ще е загальніший план, а як тільки ми бачимо, що наш герой зупиняється і там продовжує свою якусь дію, отут ми вже надолужуємо крупними планами. Тут ми вже намагаємося там зняти крупніше, деталі. Бо, як я вже сказав на початку, як правило, зйомка, ну, як правило дія, будь-яка подія, вона комбінована. І ось коли наш герой рухається, це загальні плани, а коли наш герой зупиняється, ми тоді знімаємо більш крупні деталі, там макро і так далі. Сподобався урок?